ليلة العيد أنستينا وجدت الأمل فينا ليلة العيد السلام عليكم ازيكم <تصفيق> يا صباح الفل مساء الفل على أي وقت بتشوفوني فيه كل سنة وأنتم طيبين خلاص رمضان خلصت ويا ريت طول السنة كانت رمضان بس هنعمل ايه اللهم لك الحمد بيخلص رمضان وبيجي العيد يعني بينتهي فرحة عشان تيجي فرحة النهاردة بقى اخدكم معي في جولة كده وفلوج برا البيت ان شاء الله ونشوف ايه اخر فطار لينا برا في رمضان والتجهيزات بتاعة العيد زي ما انتم عارفين من اخر فلوج كنا فيه مع بعض ان انا كنت بشتري حاجات من ايكيا وقلت بقى هاجي يوم تاني عشان اكمل بقى مشتريات البيت بتاعتي ما هو يعني برده بيتي لازم يعيد ومطبخي لازم يعيد ده المطبخ يعيد قبلنا كلنا فقلت بقى ايه اجي اجيب الحاجات بتاعه البيت اللي ناقصاني الاول وبعد كده بقى إيه نروح نشوف اللي ورانا فطبعا كنا على صيام كل سنه وانتم طيبين اخر يوم بقى رمضان واخر فطار في رمضان يا رب يعودوا علينا وعلى الامه الاسلاميه كل عام باليمن والخير والبركات يا رب فكنا بنطمن بس ان المطعم شغال عشان ما يتعملش فينا المقلب بتاع المره اللي فاتت عارفين الرياض وقت الفطار بتبقى مدينه الاشباح بالمعنى الحرفي يعني فكل واحد بقى دلوقتي ايه عمال بقى بيفكر هنجيب ايه وهنعمل ايه انا اول مره اجرب المطعم اللي فوق آه ساعه الفطار يعني كنت دايما باجي اجيب وجبات من اي من المكان اللي تحت او حتى المطعم اللي فوق بس مش وقت فطار فكانت تجربه يعني مريره مش قادره اوصف لكم يلا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل انا كنت طالبه روبيان بس طلع حاجه كده زي ما انتم شايفينها بالصلصه فما عجبتنيش خالص طارق طلب كبسه فلما لقاني قلبت وشي فقال لي لا انا هبدلهولك فجاب لي اللي هي السلمون ده فكان معاه برغل بس يعني قشطه الدنيا عدت على خير ادي الوجبات بتاعتنا طلبناها وهنروح بقى ايه ناكلها بالف هنا وشفا تجربة مش هنكررها تاني بس ونشوف بقى ايه جوله المشتريات بتاعتنا <تصفيق> محدش يجيئك اكيا مع جوزه ادي بمنظر ولا مع ولاده هتكرهوا حياتكم والعيشه والعيشنة. انا ماشيه طول الطريق بدي على نفسي يعني امتى الحفره الزمنيه اللي وقعت فيها دي تنتهي بجد عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ايه؟ تدعي <تصفيق> على نفسها اهو على نفسها تدعي على نفسها عشان بس ايه الحاجات اللي كلفت اكتر من 10000 جنيه تدعي على نفسها ما جبتش ثلاث تربه ربك يتقبل ما, ما جبتش اللي انا عايزاه وما... وما زلك ذلك كل حاجه بقى تخيله امسكي ب... ب... بالعدد كده كل حاجه ب... بمشكله وبخناق يعني يا ريتنا جايبينها واحنا ساكتين لا احنا بنتخانق فادي ايه جميله عشان تيجي مره بعد خناقه ومرار طوف صالحني بالكوكو ايه يعني لا هو احنا كل يوم بنروح ايكيا يعني ولا اي حاجه روحين في سلام اخيره اخيره اوه مش مصدقه نفسي وبرده انا لسه عندي رايي حدش مستتات التات يجيب لجوزو ولا عياله معاه وهو بيجيب اي حاجه من ايكيا او اي حاجه مشتريات للبيت عما تستنوا اولع الاضاءه والله بجد الرجاله بتتعصب جدا من مشتريات البيت كل حاجه شايفينها تافهه كل حاجه شايفينها ملهاش لازمه ملهاش اهميه يعني بص كل حاجه كل حاجه بالنسبه لهم ليه وعشان ايه وعشان خاطر ايه ولو تيجي تتكلم بالذات في اي حاجه مثلا ديكوريه او اي منظمات او حاجه تنظيميه مش معترفين بيها اصلا يعني فنصيحه تيجوا مكان زي ايكيا او اي مكان يا حاجات مبحه عموما بلاش الراجل معاكم بلاش اطفال عشان بيزهقوا وبيملوا غلطهوش غلطتي بس انا مجبره يعني مش عارفه اعمل حاجه غير كده ماتش ماتش ماتش ليتر قلبي تولع بالروات يا راكبين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 Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'm a swing home gun like a baseball bat. Gonna see me rise if hate on that. and I'll play both sides doing me no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'm a fly real high. You ain't see me stack slack. I'm a snide. <mimics> وطبعا حاجة العيد ما تنفعش تكمل الا بكحك العيد كل سنه وانتم طيبين دي الحاجات اللي احنا جبناها من العوسيم لتجهيزات العيد تمام البسكوت البيتي فور الكحك المحشي ملبن وعنده سيده وفي بالعجوه البرازق ودي البقلاوه انا بحبها وكان فيه عنده كمان غريبه بس انا اكتفيت بدول بس كل سنواتوا طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب ويلا نروح نشوف المشتريات بتاعتنا بتاعت العيد بصوا بقى يا حلوين احنا روحنا البيت خلاص الحاجات بتاعة ايكيا مش هصورها معكم لان هي كتير جدا جدا ما شاء الله فهجمعها كلها فيديو واحد منفصل تمام عشان اعرف اقول لكم كل حاجة و وكام وبالتفاصيل والكلام ده كله تمام خلينا بقى في محتوى الفيديو بتاع النهاردة هي فرحة العيد وفرحة الولاد وفرحتنا بملابس العيد فتعالوا بقى ايه نشوف جبنا ايه من ماكس مبدئيا كده دي الحاجات بس اللي انا جبتها اللولي لان ما شاء الله هي عندها لبس كتير جدا انا نجيبها لها من مصر لسه ما تفتحش اصلا فقلت ان انا جيب لها بقى صندل بصوا الصندل ده بتسعة وعشرين ريال بصوا كيوتة خالص ازاي كتكوتة آه كنت لسه جايبها لها كنت شوف المشتريات اللي فاتت فقلت بقى ايه جيب لها صندل برضو الصيف يعني بصوا شفت بقى التوك دي كميلة عليها كميلة كميلة ال دول بسبعطشر ريال التوكتو دي ومعها التوكتين اللي هم الكليبسات تمام والتواكل أستك لأن أنا نسيت لها التواكل أستك بتاعيتها كلها في مصر فأنا محتاجة توك السوانتوتو دي تمام دول كانوا بعشرة ريال حلوين جدا ف هي دي بس الحاجات اللي أنا جبتها بقى اللوليا وتعالوا بقى ايه اوريكم الحاجات اللي هي انا كنت جايباها لها من مصر ما شاء الله طبعا يعني هي عندها نصيب الاسد لان هي بيبي وبنوتة واول فرحتي كنت جايباها لها حاجات كتير جدا فادي دريس اهو وادي التاني اا أه وده كده طقم ده يجنن بصوا هو يعني إيه مدي هنا على اورنج بس هو على بنك تمام بنك غامق شوي تمام آه ودول للبيجامات بتاعت الليله بتاعت العيد تمام فهي عندها ما شاء الله كذا حاجه ده غير اللي موجودين جوه برده متلبسوش وفي اللي اتلبس مره واحده فطبعا الاختيارات كتيرة جدا ما شاء الله فمردتش حرام يعني ان انا اجيب لها حاجه وانتوا عارفين الاطفال آه بيكبروا بسرعه ف دول يعني يدوبك مع الكوتشي اللي, اللي عندها جوه مع التوك بقى اول يعني تشهص نصها بقى في العيد وندخل بقى ايه على بقيه الحاجه بتاعه اخواتها دي بقى ايه حاجات يحيوحي تمام بصوا بقى نسيب بس دي على جنب كده الطقم ده بيتباع على بعضه كده تمام ب بي... كام ياربي بستين ريال هو طقم خروج وكل حاجه وادي الشورت بتاعه بصوا عليه علامة باتمان مع التيشرت بتاعه و بصوا دي قلابه كده اللي هو الترتر اللي فيها ده بيقلب على الجنبين تمام طيب. آه هو لما شافها عجبته جدا بس انا قلت له ايه خلاص ناخدها ايه كبيجامه كده او حاجه ايه نزول سريع ينزل بيها او حاجه وقلت له بقى إيه سبني اختار لك الطقم التاني يا حيوحي تمام طيب. فاخترت له التيشيرت ده بصوا عامل وتلاتين ريال شكله تحفه وخامته تجنن تجنن تجنن تمام طيب. واخترت له عليه البنطلون ده ام خيمه كده عامله زي الجبردين شويه بس مضلعه تمام تحفه اللون اللون الجملي خطير خطير تمام ده عامل 55 ريال بقول لكم يعني تخنته رهيبه كنت بقى معاه كاب نفس اللون كنت عايزاه يجيب الكاب بس هو شبط في الكاب بتاع باتمان فقلت ايه بقى مش مشكله يعني لايق مع اللبس ده ولو لبسه على ده برده مش هيقول لأ يعني دي بقى اللي ملهاش أي علاقة بأي حاجة <تصفيق> يعني لاش أي علاقة بأي حاجة بس هو شافتهم فيها فبابا قال لي خلاص سيبيه يجيب اللي هو عايزه دي عجباه فخلاص فجابها إن الدورة عاملة 22 ريال تمام تعالوا بقى نشوف الكاب الكاب عامل 29 ريال فدي كانت المشتريات بتاعت يحيوحي تعالوا إيه ننقل على سينو بصوا بقى يعني لا تسالني من انا انا مش فاكره او يعني ما اتحكيش قصادي او مش عارفه يعني هل انا كنت في سنهم ده بمشي كلمتي على ماما يعني وبابا وانا اللي بختار اللبس بتاعي ولا ايه يعني ما علينا ما علينا آه طبعا آه هو مشمم على سبايدر مان يبنيه هديك هديك في حاجه اقيم من كده آه لا هو عاوزها فطقمت له معاها الشورت ده تمام آه دي ب 35 ريال تمام وده يعني ايه مش مش مش لقيا له سعر بس هو تقريبا برضو ايه في الرينج حاجة وتلاتين ريال. تمام? خلاص تمام يا بني. اعتبرناها ايه العيلة اعتبرتها بجامة. تمام? وادي النضارة بتاعته اتنين وعشرين ريال. والطاقية بتاعته برضو بتسعة وعشرين ريال زي بتاعه اخوه نيجي بقى ايه ل تمام? ده كان عجبني جدا جدا جدا في الاول. ف آه عجبني بس هو كان عاجب يحي وحي. فياحيا كان عايزه فمالقتش منه مقاس يحيى فطب يا ياسين اجيب لك الثاني اللي هو زي اللي انا كنت جايباه ليحيى قال لي لا طب ايه يا حبيبي قال لي خلاص يلا هاتي اللي كان عاجب يحيوحي يعني هو جايبه مش عشان عاجبه هو جايبه عشان كان عاجب يحيوحي بس ف ده انا مطقماههم على بعض التيشيرت باربعين بس الخيمة رهيبه بصوا دي مش طباعه اللي عليه ده قطيفه يعني الحاجات اللي عليه دي قطيفه ف بارز كده فحلوه قوي قوي يعني حتى الكتابات اللي عليه مش يعني مش مش طباعه بصوا مش عارفه باين لكم ولا لا تمام حلو قوي قوي قوي ووفقت لها الشورت ده خطير طبعا اهو نفس الدقه السوداء دي تمام نشوف السعر بتاعها خمسين ريال بس يعني عظمه شكله تحفه ديكم شايفين شكله يجنن ازاي كان نفسي طبعا اجيب له بقى بنطلون او حاجه بس يعني قدر الله ما شاء فعل وسبحان الله الشورتين جايين نونهم اسود يا الله مش مشكله يا يش ويذوبهم في عرق العافيه هو واخواته يا رب ويا رب يرزق كل مشتاق ويرزقكم برزقهم يا رب يا رب تعالوا بقى ايه ننقل على حاجتي وتعالوا بصوا بصوا بصوا بصوا بحركة دي تا <تصفيق> تا <تصفيق> تا <تصفيق> بصوا عشان انا حاجتي طويلة فمش عرفت ان انا اعرضها لكم على الكنبة كده فقلت ايه اوريها لكم كده بصوا هو ده طبعا المفروض ان هو ايه تونك آه تونيك وهنا بصوا لو واخدين بالكم في خياطة تمام ومن ورا اا آه مكشكش باستك تمام وفي حزام بيتربط فهو القصه بتاعته نازله كده من تحت الصدر وبيتكشكش على قد الوسط واصل لتحت الركبه فانا طبعا آه ونصكم كم زي ما انتم شايفين كده و... و سبعه انا مخدتوش تونيك او دريس او حاجه انا اخدته كدريس لل... للبيت فستان كده يبقي شيك في البيت كاش مايو يبقي شكله حلو لطيف خامته بصراحه مش عارفه ايه هي بس عامله زي كريشه كده مطاطه شويه فحلوة قوي والالوان بتاعتها مبهجة زي ما انتوا شايفين فقلت لا ده انا هاخده للبيت ده كان سعره عامل سبعين ريال تمام آه فشكله حلو جدا جدا في اللبس في البيت وهو تحت الركبه في شكله لطيف يعني سيبكم من الشكل المنظر ده القلب غالب برضو يا جماعة <تصفيق> بهزر بهزر تعالوا بقى نكمل بقية الحاجات بتاعتنا وده برضو بقى ايه تونيك بس ده بقى ايه طويل يعني بصوا هو هو نص مش نص يعني هو مش نص و تحسو انه هو تلت كده تمام آه و مجنح زي ما انتم شايفينه بيبقى واسع كده و يعني ما بين رجلي و ما بين الكوتشي يعني اللي هيبقى بقى من بانطرون حوالي ايه شيء كده تمام بصوا بقى أه برضه هو الخامة بتاعته قريبة على جبردين شويه تمام خامته حلوه قوي أه لونه كده زي ما أنتوا شايفينه اوف ف يعني ايه مش اوف يعني اللي هو البيج يعني اوف غام غامق شويه بيج تمام فممكن البس له بقى ايه بودي اوف وايت تحتيه مع بنطلون جينز يعني هتصرف هشوف ايه الحاجات اللون اللي فيه ده على فكره كحلي مش مش اسود تمام فادي التونيك الاوليني تمام ده ب 80 ريال تعالوا بقى نشوف بقيه إيه الحاجه بتاعتنا بصوا بقى آه برضو ده تونيك او بلوزة هي الماتيريال بتاعتها شيفون تمام آه والقمة بتاعه آه تلتين تمام بصوا الألوان اللي فيها اخضر برضو كده في زهري ف عاملين ميكس حلو قوي و ليها رباط بيتربط من عند الوسط بس دي يعني مش طويله زي التانيه دي يدوبك عند الركبه برضو هبقى طبعا عشان خفيفه هضطر ان انا البس برضو من تحت يا وعشان خطر عشان خاطر بقية الكم و عندي برضو بنطلونات جينز كتيره ينفع ان انا البسها عليها او لو بنطلون جبردين برضو نفس الدرجة أنا عندي نفس الدرجة دي برضو ممكن ألبسها عليه لو حد عنده اللي هو الدرجة الأبيض ممكن يلبسها برضو فعجبتني يعني فقلت إن أنا إيه أجيبها يعني كتغيير تمام فتعيلو دي بستين ريال عمتا يا جماعة مش بحب اللبس هنا في السعودية اللبس بتاع الحريم عمتا ان هما بيعتمدوا ان يلبسوا حاجات مكشوفة لان هو مجتمع مغلق شوية فندرا لما بنلاقي حاجة يعني تنفع للمحجبات فانا عمتا بحب ان انا جيب لبسي من مصر بس لما لقيت فيه موديلات يعني تنفع محجبات جبتها تمام لو وصلتي معي بقى في الفيديو لحد هنا تنسينيش بقى ايه في لايك حلوة زي كده ووو كمنتر اشتركتيش اشتركي معينا عشان اللي جاي هيبقى احلى واحلى إن شاء الله ولو عندك فكرة فيديو معينة حابة إن أنتي تشوفيها معينا يا تكتبيلي في الاقتراحات بتاعتك في الكمنتات هبقى أسعد واحدة في الدنيا وكل سنة طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعًا يا رب وأشوفكم في فيديوهات تانية جديدة وفلوجات تانية جديدة وروتينات تانية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا كومنت وشيروا مع صحابكم